מה של תחטיתי החרוזים קדاحة חור זה איר בחרוז בצורת קובייה מהפינה אילונה של החרוז להפינה שלו החרוזו בצורת קובייה כל אחת מתצלחות החרוזי באור חצי סנטימטר והשלהי מה אור החור שמה צבעת קדاحة כדי להבין על מה מדובר נסגרת את החרוז החרוז יש צורת קובייה נסגרת אינכן קובייה קובייה גדולה זה אולי לא עצרתו תמצלח ביותר של קובייה אני נסע להסרתת באופן מדויק את הקמה שניתן. קצת קשה לדייק בסרטוט בעד חופשית, בכל אופן אפשר להבין מהסרטוט על מה מדובר כאן. איזה קוביה את הייתה שקופה אתם הייתם יכולים לראות את הצד האחורי שלה וגם את הבסיס שלה וכך סרטטנו אותה כאילו היא שקופה. לפי הנתון בשאלה כל אחת מצלה אותו חרוז בצורת קוביה נקרא לו חרוז הקוביה ובכן כל צלע שלו היא של חצי סנטימטר. הצלע הזאתי באורך חצי סנטימטר וזו באורך חצי סנטימטר וגם זו באורך חצי סנטימטר. ידעו לנו שגם קדחו חור דרך חרוז הקוביה מהפינה העליונה של החרוז עד לפינה הנגדית התחתונה שלו. החור עובר מהפינה עליונה לפינה הנגדית התחתונה. לפי נס של חור עובר לאורך כל הקוביה ואפשר לסרטט את זה פה. מהפינה הימנית האחורית בצד העליון של הקוביה, עד לפינה הקדמית בצד שלה. זה אלחסון הארוך ביותר שעובר נסרטת כן את האלחסון והוא ראי איך פחות או יותר ואת אורח האלחסון הזה עלינו למצוא זו שאלה מה אורח החור שמצבית קודחת ده امرחק אותו עלינו למצוא ובכן نحسب איך לגשת לפטרון הבעיה זו בעיה קלאסי של חישוב מרחק חישוב של אורח האלחסון הארוך ביותר של קובייה או של מנסרה מלבית כל شيء הטריקנו לסים לב לכך שהאלחסון הזה הוא היתר ומשולש שער זווית يمكن يكون ليوت shading נחם רואים את המשולש אבל כדי להבין שמדובר כאן בעצם ביתר של משולש ישר זווית, תדמיינו לעצמכם את האלחסון שחוצה את בסיס הקוביה, נסרטט את האלחסון הזה שחוצה את הפאה התחתונה של הקוביה, מהפינה השמאלית הקדמית לפינה הימנית האחורית שלה, אם תתבוננו בו, אתם תוכלו לראות משולש ישר זווית שעובר דרך הקוביה. זו זווית זו ישרה. ואנחנו יודעים מה אורך הצלע, אורכה חצי סנטימטר. נוכל לחשב את אורך הצלע הקטומה הזו, של המשולש היא לחסון שחוצה את בסיס הקובייה נוכל לעזר במשפט פיתגורס כדי לחשב את המרחק המבוקש שישווה לאורך האלכסון הארוך ביותר ש עובר בקובייה את אורך הצלע הקטומה זו של המשולש נוכל למצוא אם ניתן לבנות בבסיס הקובייה ובכן ניתן לבנות בבסיס במבט מלמטה מתוך הקובייה על הבסיס נגלה שהוא נראה קחק פחות או יותר יש לנו את הצלע הזאת, הקדמית, נסמן כל צלע בצבע אחר, כך שנוכל לראות מה קורה כאן. ובכן, את הצלע הזו נצבע בקחול. נסרטט אותה כאן בצד. נשתמש באותו צבע כחול כדי לסרטט אותה, את הצלע הזו בצד ימין של הקוביה, נצבע בסגול. נשרטת אותה בסגולה קאנ, כפי שירית מילמלה. לשתי אצלאות אורח זה של חצי סנטימטר, נשרטת אותה קאנ ב-otto אורח בך. והתמשולות הזה, משולמה אצלה אקטומה, שחודצה בלחצון בפسيס הקובייה, נשרטת אותה ב-otto קב, ק텀 מקוב קב. שבי מסופרת בקוביה. הקובייה. נאריח מהתצלת אצלה אצغולה קח ש-אצלאותיו ושורות. אנחנו יודעים שזו צוית הזאת קאנ מדובר בקובייה, שראק שזו צוית הזאת שבע אצלאות ישראן. אנחנו ש even אורח של התצלת אצغולה הוא כדי לחשב את אורך הצלע השלישית שהוא אורך הלחסון שחוצה את בסיס הקוביה נוכל לעזר במשפט פיתגורס. אנחנו יודעים שחצי בריבוע נסמן את הצלע הזו שמול הזווית הישרה ב-X. ובכן, אנחנו יודעים ש-X בריבוע, היתר בריבוע שווה לסכום הריבועים של שתי הצלעות האלה, כלומר לחצי בריבוע ועוד חצי בריבוע. אך אנחנו רוצים לדעת מהו ערכו של X. אך שזה שווה לשורש הרבועי של מה? למה שווה גם באגף הזה? השורש הרבועי של רבע זה חצי בריבוע ועוד רבע זה חצי בריבוע, ששווה לרבע ולמה שווה רבע ועוד רבע? נחשב x שווה לשורש הרבועי של רבע ועוד רבע, ויחד זה שני רבעים או חצי. נוכל לרשום את התוצאה גם בצורה של 1 חלקי השורש הרבועי של 2. נוכל להפחית את המחנה למישפאר רציונלי. יחל את התזה בסדרה. אין צורך לסבך. אין תאם לסבך. זה מתקדם. ייתכן שאור חציל לאזור אחד خلال היום ארוחת שטימ. וזה גם אורח ללחצון שיחזק בסיס הקובייה 1 خلال היום ארוחת שרביעי של שטימ. נוכל לсрת את התזהת המשולה שראשר אזעית שיותר שלו באור חחוק שובר דרך הקובייה. נсрת אתו. ועכשנאי יותר במשולה הזה הוא דרך שובר דרך הקובייה. כמו במשולש שלנו באותו הצבע, אורך הצלע הזה הוא סנטימטר, והצלע אחרת היא זו שכרגע חישבנו את אורכה, הצלע שסימנו ב-X, במשולש שסרטטנו מימין. והזווית של יד הצלע הזו היא זווית ישרה. אנחנו יודעים מה אורך הצלע, כרגע חישבנו את האורכה, הוא אחד חלקי השורש הריבועי של 2. כדי למצוא את אורח החור שובר דרך הקוביה, נעזר פעם נוספת במשפט פיתגורס. נסמן את האורך הזה ב-age, האות הראשונה של המילה האנגלית, hold. זה אורך אחור. בעצם נסמן אותה באות L, האות הראשונה במילה length. ובכן, נרשום. L בריבוע שווה 1 חלקי השורש הריבועי של 2 בריבוע. אנחנו פשוט מיישמים את משפט פיתגורס ועוד חצי בריבוע. אנחנו יודעים שהצלע הזאת היא הצלע האורכה ביותר במשולש, נמצאת מול הזווית הישרה. אורכה שווה, אם כן, לסכום הריבועים של אורכי שתי הצלאות האחרות, ובכן, נראה למה שווה אורח הצלע אל, נחשב, אל בריבוע שווה ל... למה שווה אחד חלקי השורך של ריבוע של 2 בריבוע, אחד בריבוע שווה ל חלקי השורך של ריבוע של 2 בריבוע ששווה ל-2, ולזה אלינו להוסיף עוד חצי בריבוע, חצי בריבוע שווה ל -4. ובכן, L בריבוע שווה לחצי ועוד רבע, ולמה של חצי ועוד רבע? נחשוב כאן למעלה, במקום חצי אפשר שם 2 חלקי 4 ועוד רבע שווה ל-3 חלקי 4. ובכן, האגף היומנים במשוואה שווה ל-3 חלקי 4, ואנחנו יכולים לרשום אם כן L בריבוע זה אותו L, פשוט בצבע אחר שווה ל-3 חלקי 4, כך ש שווה לשורש הריבועי של 3 חלקי 4, נוצא כן שורש ריבועי מכל אחד מהגפי המשוואה, ונקבל L שווה לשורש הריבועי של 3 חלקי השורש הריבועי של 4, ולמה שווה השורש הריבועי של 4 שווה ל-2, ובזאת סיימנו. אורך החרוז, החור שהמעצבת כתחה דרך החרוז, מהפינה העליונה המרוחקת של, שלו עד לפינה הנגדית התחתונה, שווה לשורש של 3 חלקי 2 סנטימטר. כל המידות בבעיה נתונות ביחידות של סנטימטר.